A CIGA rexeita o novo decreto que prorroga os ERTEs porque non garante os salarios nin a recuperación do emprego para que en sexa temporal ou indefinido. Cando milleiros de traballadores e traballadoras galegas están despedidas sen ingresos, sen ter aínda cobrado o paro, asistimos a unha nova reforma laboral que empeora a aprobada polo Partido Popular no 2012 e senta as bases dunha versión máis dura e agresiva contra a clase traballadora da que xa existía non derogan as reformas laborais e das prestacións por desemprego, senón que fan unha redición, xunto coa patronal, con UGT, con comisión, dun novo pato social que avanza nunha renovación dos patos da Moncloa, con todo o que significa de imposición de políticas laborais injustas, antiobreiras e de profundo españolismo. Este tipo de políticas que o goberno español están a aplicar son o caldo de cultivo para que a ultradereita poida medrar. O fascismo non se combate con receitas neoliberais ni nin con máis centralismo. Coa crise do 2008 o discurso foi salvar a banca para salvar a economía. Na pandemia da COVID-19 é salvar as empresas para garantir o emprego, pero sempre atúa na dirección de salvar o capital, as grandes empresas, e así justificar o roubo e o saqueo ao conxunto da clase traballadora. Con este decreto dáselle un cheque en branco para que o empresariado faga o que lle pete. A salvagarda do emprego non existe, deixando na intemperie a todo o persoal temporal que haida non fora despedido no tempo que levamos da crise sanitaria. As empresas seguirán decidindo unilateralmente sobre os ERTEs, a súa continuidade de duración, sen control público e sin negociación coa representación sindical, deixando na total indefensión e desprotección aos traballadores e as traballadoras. A partir dun de xuño, comezase a gastar o tempo de paro a indecaduración do ERTE sexa maior, e non é seguro que se poida cobrar por quem non teña cotizado o suficiente. Ademais, ao cumprir os 180 días, o cobro da prestación redúcese ao 50% da base reguladora. Ademais, utilízanse os cartos da Seguridade Social do Fogasa ou do SEPE para financiar as empresas sen que estas teñan obriga de complementar os ingresos, reincorporar as persoas despedidas e non estexa proibido para que as empresas impoñan máis medidas de recorte en condicións laborais e salariais. Este novo roubo e saqueo ao conxunto da clase traballadora galega conta co entusiasta a apoio do Partido Popular e tamén da propia Xunta de Galiza, que é indolente ante a grave situación de crise industrial e social que temos no noso país, está máis preocupada por facer electoralismo e satisfacer as demandas patronais e obedecer a Madrid que de demandar outras políticas para unha saída xusta e galega desta crise. Chamamos a que non confinen os nosos dereitos. Reivindicamos políticas favoráveis ás maiorías sociais que nos permitan poder vivir e traballar dignamente na nosa terra nunha Galiza con futuro.